أنا معارض لا وسيداتي أنا معارض بدي أطلع من سبأتي أنا معارض أي خطأ بمس بلادي لا كل من جاب الأعادي أنا معارض لا كل من داشر بديني أنا معارض لا أنا, أنا حنيني أنا معارض للكلام والكاني أنا معارض للمدّاس والعلماني. انا كل من انا معارض بالحجارة بتشكي فيا انا معارض على الصوت واسمعوني انا معارض بعد الكلمي لا تخولوني متخرب عالي بلادي من يوم الولدتني امي هلأ جايين يقولي هربان وخيل لي دمي من قيمة المتخرب خاين